Ja? Ja. Hej. Overvej du, hvorfor I ikke ofte bruger video til at kommunikere med jeres virksomhed? Måske ender det bare altid med den der mega tørre tekst, som der ikke er nogen, der gider at læse. Men nu kan det jo være, at du har en lille video producer i maven. Og måske har du bare brug for et kærligt skub til at komme i gang. Og så falder du over filmspor og filmsporers undervisning i at lave video med en smartphone. Og hvad er altså det? Jo, vi har lavet en kursuspakke, hvor vi gennemgår de tre vigtigste ting, du skal tjekke på for at lave rigtig god video. Du får et indblik i filmtekniske virkemidler og hvordan du opbygger en fængende Du kommer til at lave videooptagelser med en smartphone og et lille videokit med mikrofon, stativ og lampe. Når optagelserne er i hus, lærer du at klippe dem sammen til en færdig video i et gratis redigeringsprogram. Måske har det vagt din nysgerrighed? I så fald kan du læse mere inde på filmspor.dk-undervisning.